Зараз у стінах старовинної кірхи села Терсянка розташований будинок культури. Приміщення переобладнали для організації суспільних заходів. На першому поверсі вікна тимчасово залатали плівкою. Другий поверх зачинили, адже стеля на ньому волога від дощів, розповіла директорка закладу Світлана Котляр. Каже, опалення тут немає і коли стане холодніше, культурні заходи практично не влаштовуватимуть. У нас перш за все протікає дах. Це сама перша проблема, яку треба вирішити, саме глобальна, ну і опалення провести, хоч яке-небудь. Вікна нам пообіцяв, селищний голова в влад надійний, ну, ви ж бачите, там желізні рами. Там не так все воно просто. В середині будівлі з часів її зведення залишилися вікна, підлога, кам'яні балки, показав журналістам Суспільного краєзнавець Я Сергій Кухленко. Залишилася тільки потолочина, ребриста. Ну, навіть в ті часи думали про те, щоб ехо не давало. Ребристість давала момент такий, що ну, звуковий ефект, коли не розпливався, а він фокусувався вниз, опускався, ударявся входив вниз, для того, щоб людина чула кращу розмову. Пастра. і колони якісь по-інголубин покрашені синьому вони, Колони ці так і підпирає, і так і залишає. Все це з бетону. А це – копія світлини з зображенням первісного вигляду кірхи. Оригінал тривалий час зберігався в одного з місцевих жителів, розповів Сергій Кухленко. За його словами, звели кірху переселенці з Німеччини та Нідерландів, які заснували на березі Терси лютеранську общину Фейденфельд, що з німецькою перекладається як «мирне поле» – перша назва села Терсянки. Міцність споруди краєзнавець пояснює тим, що будівельники застосували передову на той час технологію. Вона Кухленко, переселенець Бетону, але обличкована із цегли. Цегла робилась також в нашій місцевості, Васильковка, Дніпропетровщина на сьогодні, Оріховський, Пришип і так далі. Там робили маленькі майстерні, які робили ці цеглу і потім вона сюди звезена була і зроблена. 90 тисяч рублів, царських рублів вартість цього будинку на той час. За словами краєзнавця, богослужіння у церкві відбувалися до 1935 року. Припинилися з початком в країні другої антирелігійної хвилі. Сталін здав указ у боротьбі з пережитками минулого і знесли всі хрести, які були на поверхні. Там був шпіль і там були три дзвони. Німці були виселені всі в Казахстан. Після війни тут був склад, а наприкінці 80-х років, за ініціативи тодішнього директора колгоспу Леоніда Нікіпєлова, у будівлі зробили капітальний ремонт, аби переобладнати її під клуб. Подивившись, що нема закладу культури, я вирішив зробити капітальний ремонт і осучаснити по тим часам. Ну, зробили зал, тому що воно було як колони. Холодне, зимою практично ніяких заходів в клубі не можна було проводити. Ми зробили, як кажуть, як кажуть, ліве і праве крило. Всередині зробили зал, облагорожена сцена, зал. Є на будівлі металевий знак, вмонтований у цегло понад 100 років тому. Це позначка товариства географії та картографії, пояснив Сергій Кухленко. Даний репер вказує на те, що будівля була занесена в реєстри, як пам'ятка, як географічний як історичний об'єкт і в ті часи придавали велике значення таким будівлям. Маємо бажання, щоб і сьогодні, і наші часи звернули увагу на цю будівлю, Коштів на реконструкцію історичної пам'ятки у Новомиколаївській селищній територіальній громаді, до якої належить Терсянська сільська рада, немає, повідомила староста Терсянського округу Тетяна Користельова. Боремося, яка 30 років, всі говорять, але немає, хоча Сергій Іванович, він і до влади звертався, він і в вищий, і в облраду. Ну, але, знаєте, якось цьому не придають значення. За словами Тетяни Коростельової, нещодавно на споруду створили паспорт, де позначили її як пам'ятку історії та архітектури місцевого значення. На найближчій сесії територіальної громади очікують затвердження цього документу, аби у подальшому звернутися з ним до обласної влади з пропозицією взяти будівлю під охорону та профінансувати її реконструкцію. Ольга Ларіонова, Олег Стригуно. новини на суспільному Запоріжжя.